Onoarea supremă pentru Stephen Hawking s-a decis unde va fi înmormântat. Astrofizicianul britanic Stephen Hawking va fi înhumat în catedrala Westminster Abbey de la Londra, un omagiu rezervat celor mai mari personalități, alături de un alt gigant al subliniere tincei, Isaac Newton. A anunțat marti un purtător de cuvânt al subliniereului de cult, fără a furniza alte informații, relatează AFP. le lui Hawking vor avea loc la 31 martie la Cambridge, unde el la IT sublinierea i-a predat timp de peste 50 de ani. Au anuncat marci copiii săi într-un comunicat, scrie Ager Press. Hawking, celebru pentru lucrurile lui despre univers, a murit pe 14 martie la locuinca lui din Cambridge la 76 de ani, decesul său fiind urmat de un val de omagii aproape fără precedent pentru un om de subliniere din Activitatea sa s-a concentrat asupra aproprierii teoriei relativitici a lui Einstein în sublinierei a mecanicii cuantice pentru a încerca să explice apariția Universului sublinierei funcționarea lui. Isaac Newton matematician, astronom, fizician care a tărit în a doua jumătate a secolului al 17-lea, sublinierei în prima parte a secolului al 18-lea, este Tatle mecanicii clasice datorită teoriei sale privind gravitația universală. Westminster minstrabei gestuie subliniere tereme reme subliniere icele pe munte subliniere tiale regilor subliniere i reginelor precum subliniere i pe cele ale unor oameni celebri este foarte adecvat ca ce nu sublinierea profesorului Hawking să fie îngropat în abacie, alturi de colegii se-i distin sublinierei din domeniul subliniere-tincific, a subliniat John Hall, decanul Westminster Abbey, într-un comunicat, menționându i pe Newton sau pe Charles Darwin, autorul teoriei evoluționiste. Cambridge este ora subliniereul pe care îl iubea atât i care îl iubea subliniere -i. el, au afirmat copiii săi, anuncând ce funeraliile se vor derula în biserica greați mari de la universitate, însumpt apa subliniere telui. Slujba va fi sublinierei inclusiv, sublinierei tradițional, reflectând anvergura sublinierei diversitatea vieții sale, au adăugat ei. Ceremonia funerar va fi urmat de o recepție privat la Colegiul Trinity de persoane au semnat în Cartea de Condoleanțe deschis cu prilejul decesului lui Hawking, care a subliniat, tiut ajung la o mare parte a publicului prin intermediul cercii sale de populare a sublinieră tincei brief Historie Of Time, aprute în 1988. El a sfidat predicțiile conform cerora nu mai avea decât civa ani de TREIT după ce a dezvoltat de foarte tânre o boală neurodegenerativ scleroza laterală amiotrofica S, cu care a fost diagnosticat în 1964.